السلام عليكم، معكم أحمد هندي، واليوم عنا لعبة روج وردن طبعا، طبعا راح تكون عندنا حلقة رقم ثلاثة من اللعبة، تبعت عندنا حلقتين عشان نختم لعبة، تبعت عندنا حلقتين، كي يقال نسوي خمسة خمس طوابق، نسوي يعني سبعة، ثمانية، تسعة، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، وينك يا ولا تريح ده راح فتح ولا تريح لا والله ولا تريح تيجي تريح. تريح. تريح فوق تحي تخلصت ابعد عني بدور عليك يا بتخطب. يا بتخطب. راح ندور عليك، صار مساء احنا ندور عليك يا خطف ولاد، سلام ابعد عني، دخلنا على خمسين، مرحلة رقم- مرحلة رقم عشرة يمكن، ما مح... قدرنا مرحلة رقم عشرة. اش رايكم العاصفه طويل سبعه سته خمسه اربعه ثلاثه كنت اسوي لحد فلور ثري حقا يا اسد نصر سوق شارع بالفلوتين دعك جوالة ولا دعك اه <تصفيق> طلع فوق دور دور دور دور هاي هاي هاي هاي كنت صرنا هايوا الطابق رقم خمسة، ستة خلصنا حالكة واحدة عشان مرحله رقم 11 اي تنتن ضربوني خلنا كله بطلع لي روحي عشان طلعولي لي عشان اتريح تحت كله اتريح فوق تريح فوق، اطلع فوق، قو اها، قو ستيرس، لا انا مفتاح، امشي امشي امشي، ايوا، يعني قصتها 我蛋了 يا خمسة، وصلنا خمسة يا أحد، فكرة حلوة يا أحد، موت. ورد في كمان واحد، شوف بقى بلى، بلى، سعد الله أوه. اي! ثلاث جايين مع بعض بمزح بمزح واحد ستين يلا اوكي! اركض طابك فلور ثري اربعة خلصت اربعة ثلاثة اثنين <تصفيق> ابعد! خلاص ما يكونش خلاص لا لا لا مش يا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 اوكي okay, وقف هنا شباب تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب وضلنا حلقة واحدة عشان توكال اخدت من اللعبة وصلنا نهاية اللعبة بشوفكم على اخاهم أخير... شوفكم بخير ان شاء الله اليوم أو... مع السلامة